Ikke glem å like på våre nye interessante videoer. Bare husk å på abonne-knappen og bjelleikonet. Vi legger ut nye videoer hver uke. simulasjon sjekk beskrivelsen under video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 kan så bli bedre legg igjen en kommentar Det var enorm instruksjoner vår. Hvis du likte denne, trykk på lik del med vennene dine. Ha en fin dag. Følg oss på sosiale på Instagram, Facebook og Twitter. Alle lenkene er